Azoknak ajánlom ezt, azoknak a felnőtteknek, akik azt gondolják, hogy ismerik az életet, és tiszteletben tartják a gyerekeik és a többiek jogait. A háromnegyedét azoknak a jogsértéseknek, méltánytalanságoknak, kitolásoknak, amikre ezek a kártyalapok következtetjenek engednek, nem ismertem. De nagyon helyes, ha a fogyatékos vagy nem fogyatékos gyerekek tudják, hogy milyen jogaik vannak de biztos, hogy nekünk felnőtteknek is, ezért ez egy szívenütő és elgondolkodásra okot adó játék vagy tananyag. Bátor gyerekeket az iskolába, segíts, hogy legalább 40 iskola diákjai és tanárai együtt tanulassanak a mondóval és a mondótól.